Там вже б'ються січові стрільці Хлопці, підемо, боротися будемо За Україну, за рівні права державу Хлопці, підемо, боротися будемо За Україну, за рівні права Наші хлопці добре б'ються Йдуть до бою ще й сміються Хлопці, підемо Борватися будемо за Україну, за рівні і права державу, хлопці, підемо, борватися будемо за Україну, за рівні і права наша СО. диву за ривні права Он іді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 І хлопці підемо, будемо, за Україну, за рівні права, державу, хлопці підемо, будемо, за Україну, за рівні і права, Україна, наша мати, я сто будемо хлопці підемо, будемо, за Україну. За рівні і права державу, хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за рівні і права.